la stop in na mawenge baby bila wewe siwezi baby oh baby una sana oh daily, una mtima wangu wali yoni mwingine wangu wafai sinda mwingine yo so, wangu mama usije nichora kosa uwahi wendo wangu we pona ndani ya moyo wangu we ati we need you jommy love eh yeah. jommy love unifanya crazy jommy love bila we siwezi jommy love know love baby i love crazy chompelo ila wewe siwezi chompelo acha tu wema rafiki fiki fiki tuachome wanafikifiki wasopenda penzi letu baby aote wanafikifiki kusema kweli ni wa delete wangu maisiti niamini sitokuchiti maneno yako faraja yangu uwepo wako uzima kwangu kicheko chako furaha yangu majonzi yako mumivu kwangu maneno yako faraja yangu uwepo wako uzima kwangu kicheko chako furaha yangu majonzi yako mumivu kwangu Show me love, I love you siwezi Show me love, na nawa ngumpenzi Show me love, baby I love you Show me love, unifanya crazy Show me love, ila wewe siwezi Show me love, that you I need you Show me love, eh Show me love, unifanya crazy Show me love, ila wewe siwezi Show I love you Chongilo. Unanifanya crazy Chongilo. Bila wewe siwezi Chongilo. Ah